والدي خرج من المعاش وضع المال في البسطة وهو يعني الأخت الفاضلة تقول بأنه هيجهزها يعني سيعد لها جهاز عرسها من هذا المال إن كان تجهيز والدك لك من أصل المال رأس المال الذي خرج به من المعاش وهو مال حلال فلا حرج عليه لا حرج عليه لكن الفوائد هي اللي فيها كلام عندي جماهير العلماء القدامى والمعاصرين إنما إن كان تجهيزه لك من رأس المال اللي خرج به من المعاش فلا حرمة فيه ولا شبهة إن شاء الله تعالى ما دام أصل هذا المال حلالا من عمل حلال بفضل الله عز وجل والفوائد اللي تخرج دي يعني إن كان أي عمل من الأعمال الدونية فلا حرج ان يوضع هذا المال في هذه الاعمال، يعني لو حضرتك مثلا في الشقه عندك بتجهزي مثلا الحمام او بت... اي صوره من هذه الصور فلا باس ان يوضع هذا المال في هذا الجانب، انما التجهيز من اصل المال فهو جهاز حلال واسال الله عز وجل ان ييسر لك الزواج وان يرزقك الزوجه الصالحه ان شاء الله.